Se modi, pa je, se lidelo odpre, čez 10 minut, gremo na rogličke. Oh, da jih ne bo zmanjkali, zna bit gužva Kje pa smo sploh? Dej Marko, malo ozavesti, malo mal nam pomagi. kje smo? Smo na Matajurskem vrhu. To je en od vrhov tolminsko,bohinskega, bohinskega oziroma Bohinsko-Tolminskega Goroja. Odvisno, koga prašaš. <laughs> je pa to tudi meja s Triglovskim narodnim parkom, ne? Tako, in meja med Primorsko in Gorensko. Ok, zdaj vam pa jaz, kot ponavadi, neki priborško izdila s sabo. Hvala. E, kaj bo? Vanilja, cokolada? Bo vredo. Hvala. Bo vredo. <laughs> A rogličkov pa ni. Rogličkov pa ni, ej. Sem Nise mislil, da bo... Ni se kot pekli, pa hvala. Ne, ne. Premrzele, veš, pa peč ni, zalav, ni ni delala. Peč ne gre. Ja, peč ne gre, je. Ne gre, je. Opa! Opa. Ok, včasih pač pride do kakšne tehnične države koliko v tem primeru. Kaj sem želel v temu videu povedati je pa to, da je danes materinski dan in pa zaradi tega sem jaz izbral za svojo turo cepin, kater je bil v lasti moje mame in s katerimi je preplezala ogromno slovenskih in pa tudi tujih vrha. Tako da, vsem mamam želim uh, en top dan in pa vesel praznik. Vsem uh, sinovom in pa hčerkam pa da se spomnite na pač ta dan, katerega res ne smemo pozabiti. Pa bojmo na danes video. Nem, peti. Ma, tudi še stopi. Mislim, že bro, nismo veli zelo turnih smuč, sabo, sem po mojih ne rabimo. Eh? Tu če bi fajn gred Ej, se budemo dol. Ajde. Pomješče malo posmučo. zaključena in podobnih času se nam je spet ratal zbrat, torej ta naša stara naveza. Torej so razmerje tako, gor predvsej zimske, dol pa predvsej uh, Gremo na zajtrk. Gremo na zajtrk. Ura je 9 zjutri, tako da nekateri so dan, ko mi začel, mi pa... Smo že nekaj naredili. smo pa že nekaj naredili. Ne? Ne, še nekaj še smo, da ga zaključujemo, boja, ampak, ja, ja. To je to. Se vidimo, čez... Se se vidimo, do naslednjič. Thank <laughs> you.